התבקשנו לפתור לוג של x ועוד לוג של 3 שווה ל-2 לוג של 4 פחות לוג של 2. ראשית נכתוב זאת מחדש. יש לנו את הלוג של x ועוד הלוג של ה-3, וזה שווה ל-2 כפול הלוג של 4 פחות הלוג של 2. וזאת היא תזכורת, כל פעם שאתם רואים לוגריתמים כתוב ללא הבסיס. הבסיס הברור מאליו הוא 10, כלומר אנחנו יכולים לרשום כאן 10, כאן, כאן, כאן, כאן וכאן. אבל לשער התרגיל הזה אנחנו נדלג על כתיבת 10 כדי לחסוך מעט זמן. אבל זכרו, זה סך הכל אומר לוג בסיס 10. כלומר, הביטוי הזה שכאן, זאת החזקה בנהלי את 10 כדי לקבל x, החזקה בנהלי את 10 כדי לקבל 3, עכשיו זה לא מפריע. נראה איזה מתכונת לוגריתמים ניתן להשתמש כאן. אנחנו יודעים, וכל אלה באותו בסיס. אנחנו יודעים כי אם היה לנו בסיס a של b ועוד לוג בסיס a של c, זה אותו דבר כמו לוג בסיס A של B, C. ואנחנו גם יודעים, נכתוב כאן את כל תכונות הלוגריתמים שאנחנו מכירים, ממש כאן, אנחנו גם יודעים שאם יש לנו לוגריתמים, נכתוב זה באופן הבא, כפול לוג בסיס של C, וזה שווה ללוג בסיס A של C בחזקת ה-B. ואנחנו גם יודעים, באמת שזה נגזר ישירות משני אלה, כי הלוג לפי בסיס של a של b פחות לוג בסיס a של c, זה שווה ללוג בסיס a של b חלקי c. וזה נגזר ישירות משני אלה שכאן. עכשיו כאשר זה הוסר מהדרך, נראה מה אנחנו יכולים ליישם כאן. ממש כאן יש לנו כל הלוגים של אותו בסיס. יש לנו לוגריתם של x ועוד לוגריתם של 3, ולפי התכונה הזאת כאן, הסכום של הלוגריתמים לפי אותו בסיס... זה יהיה שווה ללוג בסיס 10 של 3 כפול x של 3x. ואז לפי התכונה הזאת שכאן, הדבר הזה יכול להכתב, זה יהיה שווה, זה יכול להכתב כלוג בסיס 10 של 4 בחזקת 2, וזה בעצם שווה ל-16. נשאל לנו עוד את המינוס לוגריתמים בסיס 10 של 2. נשתמש בתכונה האחרונה. אנחנו יודעים כי אם יש לנו לוגריתם אחד פחות לוגריתם אחר, זה יהיה שווה בסיס 10 של 16 חלקי 2. 16 חלקי 2 זה אותו דבר כמו 8. כלומר, אגף הימני יהיה פשוט לוג בסיס 10 של 8, והאגף השמאלי יהיה לוג 10 של 3x. אז אם 10 בחזקה כלשהיה שווה ל-3x, 10 באותה חזקה יהיה שווה 8 אז 3x חייב להיות שווה ל-8. נקבל 3x שווה ל-8. ואנחנו יכולים <laughs> את שני הצדדים 3 נקבלו כי x שווה ל-8 חלקי 3. דרך אחת לתאר את השלב הזה, זאת היא חזקה. אם 10 בחזקה הזאת, נקבל 3x, 10 בגובה החזקה הזאת נותן 8. אז 8 ו-3x חייבים להיות אותו דבר. ודרך אחרת לחשוב על כך, בואו נעלה 10 בחזקה שרשומה בשני אגפים. אתם יכולים לומר כי 10 בחזקה הזאת וגם 10 בחזקה הזאת שכאן, אם נעלה 10 בחזקה הזאת שאנחנו צריכים להעלות את ה-10 כדי לקבל 3x, אז אנחנו פשוט נקבל 3x. אם אנחנו נעלה 10 בחזקה שאנחנו צריכים להעלות את 10 כדי לקבל 8, אנחנו פשוט נקבל 8. אז פעם נוספת אנחנו מקבלים 3x שווה ל-8, ואתם יכולים לפשט, קיבלנו x שווה ל-8 חלקי 3.